لیکن آپ کی شہادت کا ذکر آپ کی شہادت کا چرچہ آپ کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا جو میں نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ کی شہادت شہادت جہری تھی ظاہر تھی آپ کے چرچے بھی ساتھ ہوتے تھے اور میں نے پچھلے دنوں بھی یہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کے اوپر حضور پاک رہی صلاحت وسلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا کربلا کی سر زمین پر شہید کیا جائے گا اور جب حضرت سیدنا امام حسین علی مقام اپنی منزل طے کرتے رہے جوان ہوئے جب مدینہ کے مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضور پاک حصہ لات و سلام آپ نے پہلی خبر دے رکھی تھی کہ میرے شہزادوں کو میری ہی امت کے بندے کلمہ پڑھنے والے کربلا کے زمین پر شہید کر دیں گے تو کیا ہوا کہ ایک دن حضور پاک علیہ صلاحت وسلم حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کو گود میں لیے بیٹھے پیار کر رہے گئے آنکھوں سے چشمان مبارک سے موتی گر رہے گئے آنسو گر رہے گئے آپ رو رہے گئے تو حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا آپ اسی اس نام میں تشریف لاتی ہیں اور عارض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں کیا وجہ ہے کہ آپ رو رکھے گئے آپ کے چشمان مبارک سے آنسو گر رکھے گئے تو آپ لیسلاط و سلام نے ارشاد فرمائے اے امِ سلما عطان جبرائیل فخبرانى النبنى الحسين يقت الوادى بے ارزر عراق يقال اللحہ اے ايم سلمہ ابھی جبرائیل امین ميرے پاس آئے تھے اور مجھے خبر دى كہ يار رسول اللہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے امتی آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے اس بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین پر شہید کر دیں گے وہ سرزمین جس کو کربلا کہا جاتا ہے تو وہاں کی مٹی مجھے لا کر دی حاضی کی تربا ازاد وال تربۃ و اے ایوم سلمہ جبریل امین نے آگے سے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ مٹی کربلا کی سرزمین کی ہے یہ اس جگہ کی ہے جہاں پر امام حسین علی مقام کو شہید کر دیا جائے گا یہ مٹی آج اپنی اصلی حالت میں ہے اور جب یہ اپنا رنگ تبدیل کر جائیں جب یہ بدل کر خون کی شکل اختیار کر لے تو سمجھ لینا امام حسین علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر لینوں نے شہید کر دیا تو حضرت حضور پاک رحی صلاحت وسلام نے وہ مٹی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ پکڑائی اور فرمایا کہ ہر روز اس مٹی کو دیکھتی رہنا جس دن یہ مٹی خون کی شکل اختیار کر لے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین آج شہید ہو گیا تو ادھر حضرت امام سیدنا امام حسین علی مقام کربلا بلا کے سرزمین پر پہنچے آٹھ محرم الحرام تین دن کوفیوں نے ظلم و ستم ڈھائے ہر قسم کا ظلم کیا اب یہاں پر میں یہ بات نہیں کروں گا کیونکہ گساخی سے بچنا چاہیے حضرت امام حسین علی مقام نے ان تین دنوں میں یزیدیوں سے کبھی بھی پانی کا مطالبہ نہیں کیا ہم نے کافی دفعہ سنا ہے اگر امام حسین علی مقام کو پانی کی ضرورت ہوتی تو حضرت ابراہیم حضرت سیدن اسماعیل علیہ السلام اگر ایڑیاں رگڑے وہاں پر چشمے جاری ہو سکتے ہیں تو حضور پاک علیہ صلاحۃ و کے نواسے اگر چاہتے تو کربلا کے ریک زاروں پر کئی ہزار چشمے جاری ہو جاتے لیکن کیا تھا کہ شہادت جتنا ظلم و ستم میں آئے اتنا اس کا مرتبہ اور مقام بلند ہوتا ہے کیونکہ یہ باب نبوی تھا یہ شہادت مشہود بن نبی تھی اس کا چرچہ جتنا زیادہ تھا اس کی عظمت اتنا زیادہ ہونی چاہیے تھی اور جتنا ظلم میں جتنا تشدد میں شہادت کا رتبہ ملے اس کا مقام اور مرتبہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے آپ نے یزیدیوں سے بالکل بھی یہ درخواست نہیں کی کہ ہمیں پانی چاہیے وہ رب کی رضا پر راضی تھے ان کو پتہ تھا کہ حضور پاک علیہ صلاحت وسلام کی شہادت کا باب آج میرے اوپر مکمل ہونا ہے تو المختصر آپ کے ساتھ جتنا بھی اصحاب تھے آپ کے ساتھ جتنا بھی اصحاب تھے آپ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اب پیچھے بچے اہل بیت اتہار پیچھے اہل بیت اتحار بچے اب عاشور کی رات آئے دس محرم الحرام کی رات تھے یزیدی جو تھے وہ جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام اپنے حجر انور میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی بہن آپ امام حسین علی مقام کے پاس آتی ہیں اور آ کر دیکھتی ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام تنہا بیٹھے ہیں یوم عاشور ہے اور سب کو پتہ ہے کہ کل ہمارے اوپر قیامت سغرہ ٹوٹنے والی ہے کل حضرت سید نے امام حسین علی مقام کو شہید کر دیا جائے گا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ اپنے بھائی کے پاس آتی گئے اور کیا دیکھتی گئے کہ آپ کے بھائی جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں آپ کے بھائی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے گئے آپ سے سلام لیا اس کے بعد اٹھی باقی خیموں میں جا کر دیکھتی گئی اور اس نیت سے اٹھی کہ وہاں پر جا کر کہوں کہ میرے بھائی اکیلے بیٹھے گئے آج آخری رات ہے ان کی کل اس دنیا سے چلے جائیں گے شہید ہو جائیں گے میرے نانا جان سے جا کر ملیں گے کیا ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے تو وہاں پر جا کر کیا دیکھتی گئی کہ دو خیمے جو اور لگے ہوئے تھے ایک خیمے میں اہل بیت اتہار کے نوجوان جمع گئے ہیں حضرت سیدنا عباس علم رضی اللہ تعالی نے وہ آپ کے گرد دائرہ لگائے بیٹھے گئے اور وہاں پر ان سے قسمیں لے جا رہی ہیں وہ حلف اٹھا رہے گئے کہ آخری دم تک جب تک ہمارے جسم میں ایک بھی خون کا قطرہ ہے ہم یہ عہد کرتے گئے کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی طرف کسی کی میلی آنکھ اٹھنے نہیں دیں گے خود کو قربان کر دیں گے پھر آگے جاتی ہیں آگے جا کر کیا دیکھتی گئی کہ عورتیں جو تھیں جو آپ کے ساتھ उनको تھیں ان کو حکم ہوا کہ ہماری شہادت تو یقینی ہے ہم نے تو چلے جانا ہے ہم نے شہادت کا رتبہ پا لینا ہے لیکن تم عورتیں جو ہمارے ساتھ آئی ہو اہل بیت اطہار امام حسین علی مقام کی شہادت کے بعد قیدی بنا لی جائیں گی لہٰذا تم اگر کسی محفوظ مقام پر جانا چاہتی ہو تو رات کے اس تاریخی میں جا سکتی ہو تو ان عورتوں کے جذبوں کو بھی سلام ہے وہ عورتیں کہنے لگی اگر ہمارے نوجوان اگر ہمارے بچے اہل بیت اتہار کے قدموں میں شہید ہوں گے ان کے قدموں پر قربان ہوں گے تو ہم اہل بیت اتہار کی عورتوں کے قدموں پر قربان ہو جائیں گے یہاں سے جائیں گے نہیں یہ ہمیں گنواریں نہیں یہ ہمارا ایمان مانتے ہی نہیں ہے کہ اہل بیت اتہار کی عورتوں کو قیدی بنایا جائے اور ہم محفوظ مقام پر چلی جائیں صبح ہوئے شہزادہ علی اکبر نے اذان پڑھی وہ اذان آج تک کربلا کے ریگ زار گواہ ہے کہ ایسی اذان تا قیامت کوئی بندہ دے نہیں سکتا ہر بندے نے وہ اذان سنی لیکن یہاں پر رک کر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کربلا کی سرزمین ہے لاشیں پڑے ہوئے گئے لاشے پڑے ہوئے گئے سامنے یہ زیتی لشکر جو ہے سر پر منڈلا رہا ہے پتہ ہے کہ کل ہماری موت واقع ہو جائے گی ہمیں شہادت کا رتبہ مل جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سیدنا امام حسین علی مقام تو اپنی جگہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علی علیہ کا اور آپ کے ساتھ جتنی بھی عورتیں تھیں ان کی نماز و نماز تو بھی قضا نہیں ہوئی میرے بھائیوں ہمیں رونا ہے تو اس بات پر رونا چاہیے کہ امام حسین علی مقام کربلا بلا کی سرزمین پر بھی ایک نماز نہیں چھوڑ رہے اور آج ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے گئے اور آج ہم یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی شہادت کے بعد اہل بیت اتحار کی جتنی بھی خاتون تھی ان سب کے سر سے کبھی کپڑا نہیں اترا ان کا کبھی پردہ ہٹا نہیں اور آج امام حسین کے ماننے والے ہیں ہماری عورتیں دیکھیں سرکار سر پہ دوپٹہ ہی نہیں یہ کیسا اسلام ہے قتل حسین اصل میں مر کے یا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسے اسلام کو زندہ رکھا تم نے جس اسلام کے لیے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے اپنے چھ ماہ کا چھوٹا سا بچہ علی اصغر شہید کروایا تو نے اسے اسلام کو زندہ رکھا بھائی تم نے کسی چیز کا کسی چیز کا بھی تو نے حفاظت کی پاس رکھا ارے ہم تو نماز تو دور کی بات ہے اپنی عورتوں کو پردہ کروانا تو دور کی بات ہے اگر ہم خود شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے اندر ہمیں خود کو بھی اسلام نظر نہیں آتا خیر صبح کا وقت ہوا شہزادہ علی اکبر تلوار لے کر میدان میں نکلے اور جتنا بھی یزیدی تھے ان کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں کاٹتے چلے جا رہے ہیں کوئی بھی بندہ جو تھا شہزادہ علی اکبر کے سامنے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا ٹک نہیں پا رہا تھا تو جب یزیدیوں نے دیکھا کہ ہمارا لشکر جو ہے وہ کم ہو رہا ہے ہمارے فوجی ایک ایک کر کے قتل ہوئے جا رکھے گئے واسر جہنم ہو رکھے گئے لہذا ایسا کرو کہ ایک ساتھ حملہ کرو یہ شیر خدا کا بیٹا ہے یہ نواس رسول ہے ایک ایک اس کے مقابلے میں نہیں جا سکتا تو سب نے ایک ساتھ حملہ کیا تو شہزادہ علی اکبر آپ کے سینے پر ایک بہت بڑا نیزہ لگا اور آپ زمین پر جا گرے آپ زمین پر جا گرے اور پھر زور سے آواز لگا یا اے ابا جان ادرکنی میری خبر لیجئے تو آپ کے بابا جان باہر آئے اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ اس وقت حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کی عمر تھی چھپن سال کیا عمر تھی چھپن سال جب آپ اپنے بیٹے کے پاس گئے جب اپنے خیمے سے نکلے تو یہ تاریخ لکھتی ہے حدیث کی کتب میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ کی چھپن برس عمر ہونے کے باوجود بھی آپ کے سر مبارک آپ کی داڑھی مبارک با ایک بھی بال سفید نہیں تھا سیاہ بال تھے جب اپنے نوجوان بیٹے کو اٹھایا اپنی گود میں لٹایا تو آپ کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ اے با جان اگر کچھ پانی مل جائے تو میں مزید ان کے ساتھ لڑ سکتا ہوں تو امام حسین علی مقام آگے سے فرمانے لگے کہ اے بیٹا پانی تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں جیسے نانا جان تیرے نانا جان میرے نانا جان مجھے زبان چسوایا کرتے تھے آج میرے پاس وہی زبان موجود ہے یہ چوس لے تجھے کچھ سیراب ہو جائے گا تو آپ نے اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھی آپ نے چوسا اور آپ کے اندر جذبہ آیا آپ اپنے بابا جان کو کہنے لگے بابا جان میرے سینے سے نیزہ نیزا نکالیے میں دوبارہ ان کے ساتھ لڑنے کی ہمت رکھتا ہوں تو جب آپ نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزا نکالا تو سینے سے ایک خون کی شریان نکلی فوارا نکلا اور آپ تاب نہ لا سکے اور شہزادہ علی اکبر کی جان کا پھنس عنصری سے انصر اسے پرواز کر گئے اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام آپ اپنے نوجوان بیٹے کا لاشاں جب اٹھا کے لے آ رہے تھے تو آپ کے پیر جو تھے وہ کربلا بلا کی سرزمین پر ایسے گھسٹ رہے تھے پیر نہیں اٹھائے جا رہے تھے نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوا ہے اور تاریخ ملتی ہے حدیث کی کتب میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت سیدنہ امام حسین علی مقام جب اپنے خیمے سے باہر آئے تھے تو آپ کے سر مبارک اور آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا اور جب اپنے بیٹے کو واپس اٹھا کر لا رہے تھے خدا کی عزت کی قسم آپ کے سر میں آپ کی داڑھی میں کوئی ایک بھی بال بلیک نہیں تھا کالا نہیں تھا سارے کے سارے بال سفید ہو گئے وجہ کیا تھی کہ بیٹے کی شہادت دیکھی نہیں گئی بیٹے کی شہادت باپ کو بوڑھا کر گئی المختصر ٹائم بھی ختم ہو گیا جی اللہ اکبر حضرت سیدنا امام حسین علی مقام سارے اہل بیت اتہار کے نوجوان ایک ایک کر کے شہید ہو گئے آخر میں حضرت سیدنا امام حسین کی باری آئی آپ نے اپنا گھوڑا کسا زیرہ باندھی تلوار اٹھائی نانا کی دستار سر پہ باندھی اپنے بابا کی تلوار اٹھا کر جب کمر کسی اور اپنے خیمے سے باہر آنے لگے تو کیا کرتے گئے اپنے گھوڑے کو آواز لگاتے ہیں گھوڑے چل گھوڑا چلتا نہیں زور لگاتے گئے گھوڑا چلتا نہیں چوتھی بار آواز لگائی گھوڑا چلتا نہیں گھوڑا کیا کرتا ہے نیچے دیکھتا آپ آواز لگاتے ہیں گھوڑے چل گھوڑا نیچے دیکھتا ہے حضرت صدنۂ امام حسین علی مقام بڑے حیران ہوئے آپ نے نیچے دیکھا کہ نیچے اتر کے دیکھوں تو صحیح کہ ماجرہ کیا ہے گھوڑا چلنے کا نام کیوں نہیں لے رہا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب نیچے اترے تو گھوڑے کے پیروں کے ساتھ ننی سکینہ چمٹی ہوئی ہے ننی سکینہ گھوڑے کے پیروں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے گھوڑے میرے میرے بابا جان کو نہ لے جا کہ جس کو بھی تو یہاں سے لے کے گیا جو بھی تیروں پر بیٹھ کے گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا تو اے گھوڑے میرے ابا جان کو نہ لے جا کیونکہ رات کو میں ان کے سینے پر سوتی ہوں اگر ان کو تو لے جائے گا تو یہ واپس نہیں آئیں گے میں کس کے سینے پر سوؤں گی تو حضرت سیدنا امام حسین علی مکاں آپ نے اپنی اس ننّی شہزادی کو اٹھایا اور اپنی بہن زینب کے ہاتھ میں دیا اور کہنے لگے کہ اے میری بہن یہ میری بیٹی ہر روز میرے سینے پر سوتی ہے لہٰذا اس کو آج کے بعد اپنے سینے پر سلانا اس کو میرا پیار دینا اور اس کو نانا جان کی قبر پر لے جانا زیارت کروانا اس کے دل کو سکون ملے گا المختصر حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کربلا کے سرزمین پر یزیدیوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے آپ کا سر انور آپ کے جسم سے جدا ہوا رات کا وقت تھا قیامت سورا ٹوٹی ہوئی ہے اہل بیتہار کی جتنا بھی شہزادیاں تھیں وہ سب کی سب قیدی ہو گئی تو کیا دیکھتی کہیں کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا اپنے بھائی کا وعدہ وفا کرنا تھا ننی سکینہ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی کبھی کس خیمے میں جاتی ہیں کبھی کس خیمے میں جاتی کہیں ننی سکینہ کہیں نہیں ملتی تو کیا دیکھتی کہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کا لاشاں کر کی سرزمین پر پڑا ہوا تھا رات کی تاریخی ہے کچھ نظر نہیں آ رہا لاشے کے اوپر ایک ڈھیری نظر آئی تو جب آواز لگا رہی تھی کہ اے سکینہ اے اپنی پھپھوں کی جان کدھر ہے تو؟, تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ ننی سکینہ جو تھی اپنے باپ امام حسین علی مقام کے سینے پر لیٹی اور حضرت سید امام حسین علی مقام کے منھ کے ساتھ منھ لگا کے یہ کہہ رہی تھی کہ بابا جان کیا ہر روز مجھے ایسے سلانے آئیں گے آپ بابا جان آج جیسے میں آپ کے سینے پہ سوئی ہوں کیا ہر روز مجھے ایسے سلانے آئیں گے منہ کے ساتھ منہ لگا ہوا ہے اور ننی سکینہ فریاد کر رہی گئے میٹھی زبان میں کہہ رہی ہے کہ بابا جان کہ ہر روز مجھے ایسے سلانے آئیں گے لیکن اس کے باوجود بھی یار قیامت سورا ڈوٹی جو بھی ہوا لیکن بیکر وفا عشق و محبت سبحان اللہ یہ عشق بڑی بڑی قربانیاں لیتا ہے آج میں معذرت کرتا ہوں آپ تمام احباب سے کہ میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں عشق بڑی بڑی قربانیاں لیتا ہے اور آج جتنا بھی احباب یہاں پر بیٹھے ہیں آپ شہادت امام حسین آپ نے بڑی جگہ پر سنی ہے ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے لیکن یہاں پر میں ایک آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ یزید نے جب حضرت سیدنا امام حسین علی مقام اور آپ کی آل کو شہید کر دیا تو یہ تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ کے چودہ بیٹے تھے یہ اس کے یزید کے چودہ بیٹے تھے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا اپنا بیٹا تخت پر بیٹھنے کے لیے راضی نہیں تھا کہ میں اپنے باپ کے تخت پر نہیں بیٹھتا کیونکہ یہ تخت جو ہے اہل بیت اتحار کے خون سے رنگا ہوا ہے لہٰذا اس تخت پر میں بیٹھ نہیں سکتا اور یزید کی یہ بھول تھی کہ آج میں امام حسین علی مقام کو یہاں پر شہید کر رہا ہوں تو اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن بھول جو ہوتا ہے نا بھول وہ اگر اپنے اندر بند ہونا تو اس کی خوشبو محدود ہوتی ہے اگر اس کی پتیوں کو بکھیر دیا جائے اگر اس کو مسلا جائے تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے ختم نہیں ہوتی یزید نے جس تخت کے لیے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کا خون بہایا آج اس یزید کا کوئی پتہ نہیں ہے آج اس کی اولاد کا پتہ نہیں ہے کہاں گئے کیسے گئے لیکن اہل بیت اتہار کا ایک شہزادہ وہاں پر تھا اور آج دیکھے سندھ ہند میں اہل بیت اتہار کے شہزادے موجود ہیں حضرت سیدنا جناد بغدادی موجود ہیں حضرت سیدنا داتا گنج بخش یہ ہجویری موجود ہیں یہ جتنا بھی ہمیں اولیاء یہ نے یہ اہل بیت اتہار نے دیے یہ بھول ہے تمہاری یزیدیوں کہ تم نے اہل بیت کو ختم کر دیا آج پوری دنیا میں اہل بیت اعتہار کے صاحبزادے موجود ہیں تو یہ ہمیں ضابطہ دے کر گئے حضرت سید نے امام حسین علی مقام کہ لٹ کر ہی سب کچھ بچایا جاتا ہے جب بھی باری آئے دین کی تو دیکھنا نہیں قربان ہو جانا گیا اور یہاں پر آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے میرے بھائیوں نماز قرآن اور پرتھا یہ تین چیزیں تھیں جن کے پیچھے حضرت سیدن امام حسین علی مقام نے سب کچھ قربان کیا اور آج ہم یہ تین چیزیں ہی قربان کر چکے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں یہ تین چیزیں اترا سوچئے گا ذرا حضرت سیدنا امام میں حسین علی مقام کی شہادت کی وجہ یہ تھی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے نماز کی پابندی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین و مال یا الا المبی